سعداء بلقياكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية أهلا بكم. من حقول ألواح الطاقة الشمسية الشاسعة التي لا يحدها البصر في الشرق المغربي، حيث تبلغ درجة الحرارة ذروتها وتفوق الخيال على مدى الأشهر ال12 في السنة، توجد هناك مشاريع طاقة شمسية نظيفة عملاقة وواعدة. فقط استثماراتها ما يزيد عن العشر مليارات دولار. وذلك على مدى العشر سنوات الماضية. إنها أيضا محطات إنتاج الطاقة المولدة من حرارة الشمس نور واحد ونور اثنان داخل المجال الترابي لمدينة ورزازات. إضافة إلى حقول طاقية أخرى تم زرعها في الأونة الأخيرة في المنطقة. نهيك عن مشاريع طاقية نظيفة أخرى مستقاة من طاقات الرياح بالسواحل الشمالية للمملكة، وكد الاستثمارات البريطانية المباشرة في هذا المجال مؤخرا بضواحي مدينة قلميم وسط المملكة، وكد مشاريع أخرى للطاقة النظيفة والجاهزة منذ مدة في الجنوب بالصحراء المغربية. خاصة في مدينة والداخلة في أقصى الجنوب المغربي مشاريع طاقية جاهزة وبنيات تحتية مكتملة تنتظر تشغيلها وإدخالها إلى الخدمة لذا ستكون وجهة الكهرباء النظيفة المتدفقة من الشرق المغربي هي الأراضي البريطانية وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة حيث دخل مشروع الربط الكهربائي المغربي البريطاني حيز التنفيذ وتستمر اعمال الربط الكهربائي بين الرباط ولندن عبر البحار وذلك على مسافه 3800 كيلومتر قاطعا اعماق السواحل المغربيه والاسبانيه والبرتغاليه والفرنسيه لتكون وجهته ومحطته الاخيره في مقاطعة دايفون البريطانية لتكون محطة رئيسية لاستقبال الكهرباء النظيفة القادمة من الأراضي المغربية تمهيدا لمعالجتها وتوزيعها على المناطق والمدن المستهدفة داخل المملكة المتحدة 8 ملايين منزل بريطاني سيكون معنيا بتشغيله بالكهرباء النظيفة القادمة من المغرب كما سيلبي هذا المشروع الطاقي الواعد حوالي 10% من احتياجات الكهرباء السنوية في المملكة المتحدة وتعتبر الطاقة القصوى التي سيولدها هذا المشروع الكهربائي المنتج من طاقة الشمس والرياح لفائدة الحكومة البريطانية تقدر هذه الطاقة بنحو 10.5 غيغاوات كما تم تدشين وتركيب بطارية عملاقة بقدرة تخزين تقدر بعشرين غيغاوات مما يسمح ويضمن تزويد ومواصلة تصدير الكهرباء إلى بريطانيا العظمى بشكل مستمر وثابت ودون انقطاع ليكون مشروع إمداد الطاقة النظيفة من المغرب نحو المملكة المتحدة منطلقا يهدف إلى حل أزمة الطاقة المستقبلية في بريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي المتعطشة للطاقة والتي تتخذ من المغرب بلدا رائدا وشارا عظيما وموثوقا يستحق الرهان عليه وذلك من أجل حل أزماتهم الطاقية والكهربائية المستقبلية. مشاريع مهيكلة متكاملة تعبض طريق نحو تنمية شاملة. أرصد عائمها جلالة الملك. وضع أسسها جلالة الملك. ويحرص حفظه الله وباستمرار جعل المغرب قطبا طاقيا واعدا متتبعا كل الاطوار وادق التفاصيل لضمان اكتمال مثل هكذا مشاريع استراتيجيه وهامه مؤازرا مسنودا محصنا بتعبئه وطنيه شعبيه صادقه عميقه مشروع طاقي هام يوفر بنية تحتية دائمة ومستدامة وفرص عمل لشباب وشابات هذه الربوع خاصة التي تحمل شهادات تكوين مهني ومتخصص في هذا المجال وتوظيفها توظيفا أمتل في هذه المشاريع الطاقية في المنطقة حيث ستندمج ازيد من عشرين الف وظيفه غير مباشره في هذا المشروع ونحو اربعه الاف وظيفه دائمه وقاره لباقي المواطنين خاصه التقنيين والمتفوقين بخبرات خاصه في مثل هكذا قطاعات مرتبطه بمشاريع الطاقه النظيفه والمتجدده تعاون مطمر إذن يؤهل المغرب وبريطانيا العظمى لاستغلال كل الفرص المتاحة لخدمة مصالح البلدين الصديقين سياسيا واقتصادياً، كما ترى الرباط في لندن شريكا اقتصاديا مستقبليا بآفاق واسعة وذلك بعد تحرر الحكومة البريطانية من القيود التي كان يفرضها عليهم الاتحاد الأوروبي سابقاً. حيث كانت بروكسل تحكم العلاقات الخارجية لدول الاتحاد، مما قيد موقف الحكومة البريطانية من قضية الصحراء المغربية، لكن المملكة المتحدة الآن خارج إطار تجمع دول الاتحاد وباتت جاهزة لاتخاذ موقف متقدم يعترف كليا بمغربية الصحراء لتشمل بذلك الاستثمارات البريطانية كل أراضي المملكة المغربية بلا استثناء باعتبار المغرب شريكا استراتيجيا قويا لا محيد عنه في الجنوب المتوسطي والافريقي هذا وتسعى الحكومه البريطانيه ومعظم دول الاتحاد الاوروبي الى التخلص من الوقود الاحفوري والتحول تدريجيا نحو الطاقه الخضراء بشكل كلي في افق 2030 القادم خاصه نحو الطاقه النابعه من الرياح والشمس. حيث يبقى المغرب البلد الملائم لمثل هكذا مشاريع نظرا لحرارة الشمس والطقس الحار الغالب على معظم مناطق المملكة، خاصة في المناطق الشرقية والصحراوية. إضافة إلى كون المغرب بلدا ناعما بالاستقرار وشريكا مهما يفي بتعه بتعهزاته والتزاماته إلى أبعد الحدود. عكس بعض دول الجوار التي وضعها صندوق الاستثمار الاوروبي ضمن اللائحه السوداء من بينها الجزائر والتي تقحم الابتزاز والمقايضه في شراكاتها الاقتصاديه ناهيك عن عدم الاستقرار وندر حرب اهليه وشيكه محتمله قد تشهدها الجزائر وتونس وليبيا في الفترات القادمه اخبارنا انتهت شكرا على كرم المتابعه والى اللقاء بحول الله